Salut! În acest clip o să vă arăt planul meu de a face 100.000 de euro din pariuri. Pareați responsabil! Am pregătit o strategie care implică câteva pariuri pe săptămână. Ideea este să fiți constanți. O cută de 1.30 pe săptămână, formată din minim 2-3 evenimente cu risc foarte mic. Suma de început este de 100 de lei. Mi-am făcut și o coloană cu suma țintă la care trebuie să fiu în fiecare săptămână și, după cum vedeți, dacă într-o săptămână cota este mai mare de 1.30, în următoarea săptămână poți cumula și juca o cotă mai mică. Ideea este ca să te ții în ritm cu coloana G, adică să fii în ritm cu suma target, adică țintă. Și uh, suma din uh, coloana D trebuie să fie mai mare sau egală cu ținta din uh, coloana G. Deci dacă am jucat acum uh, cotă de 1.60, săptămâna viitoare îmi pot permite să joc 1.30 sau 1.20. Acesta este biletul cu care am început eu să joc. Sunt niște meciuri relativ sigure, intervale de 0.5, 2+, 1+ chiar uh, și mai am acum un joc 1.05 uh, la Juventus și un 0-6 interval goluri la PSG. În momentul de față, abia s-a marcat un gol în ambele partide. După cum vedeți, 0-0 la Marseille PSG minutul 78 și la Inter Juventus 1-0 minutul 77. Eu o să postez regulat progresul planului de a face 100.000 de euro în doar 30 de zile. Dați un follow pentru a vedea evoluția și nu uitați pare responsabil.